Kako bi stvorili pitanje s višestrukim odabirom, kliknite na Stvori novo pitanje. Potom u izborniku odaberite vrstu pitanja za dodavanje, odaberite višestruki odabir, gore lijevo, te dolje na dnu kliknite na Dodajte. Naziv pitanja može sadržavati bilo što, budući da ga studenti ne vide, tako da tu može staviti i odgovor. Vama služi da pronađete ono od pitanja koje želite staviti u vaš test. Samo Pitanje može sadržavati tekst, sliku, zvuk, video. Mi ćemo staviti za sada samo tekst. U dijelu zadani bodovi uvijek stoji vrijednost 1. Vi je možete povećati na neki veći broj, no sada ćemo je ostaviti kako je. Kod pitanja s višastrukim odabirom bitno je reći sustavu koliko odgovora će biti smatrano točni. Znači možda je, su 2 od 4 točna ili 3 od 5 ili su sva točna. Sada ćemo koristiti ovu opciju da je samo jedan odgovor od onog, onih koji su ponuđeni točni. Jednako tako ćemo uključiti, odnosno već je uključena opcija, izmiješati redosljed odgovora. To je bitno tako da kad sljedeđe puta neko učita to pitanje, ne budu odgovori sortirani redom kojim smo ih sada stavili, nego svaki puta drugačiji. Kod numeriranja odgovora, budući da ovo se ovdje ne radi u papiru, nema potrebe da stavljamo oznake A, B, C, 1, 2, 3 ili nekako druga, pa... Preporučujemo da ostavite ovo, nema numeriranja. Prvo ćemo uneti odgovore. Stavit ćemo četiri odgovore. Jedan od njih je točan. Stavit ćemo koji je to kad unesemo sve odgovore. Osoba, odnosno odgovor koji je točan je Grace Hopper. Za taj odgovor, odgovor broj 1 u ovom slučaju, ćemo staviti da je ocjena ne nijedan, što znači netočno zapravo, nego 100%. Ići ćemo skroz na dno, nijednom od drugih odgovora nećemo staviti postotak uh, ili mijenjati postavke i samo na dno kliknuti na pohrani promjene. Stvorili smo pitanje koje se zove 01 hopper. Ovdje možemo vidjeti tko je stvorio pitanje i tko je radio zadnje izmjene. To je bitno ako vas više, znači više nastavnika radi na istoj bazi pitanja, da možete vidjeti tko je stvorio to pitanje i koga je možda kasnije izmijenio. Kako biste pregledali to pitanje koje ste napravili, koristit ćemo ikonu koja se zove pregled, znači ova koja ima nacrtano malo povećalo. Ako se sjećate, prvi odbor koji smo unosili u sustav je bio Grace Hopper. Sustav je već izmiješao odgovore i ovdje piše Anne Baring, Vladimir Kukec, Franklin Moriarty, Grace Hopper. Ako ponovo učitam taj dio, opet odgovori se miješaju. Kako bismo provjerili jesu li svi odgovori zadani točno, na neki pogrešan odgovor, predajte i završite i dobijem povratnu informaciju. Mogu ići i na ponovo započni, te reći sustavu da samo nese točne odgovore. Čisto kako bi prvi radili to. Hvala. To je to.